Парк Кимнічек — це одне з моїх улюблених місць, тому що я тут кожен, кожен день по декілька разів дуже приємно фотографувати. Його називають майстром пейзажної фотографії. В об'єкти фотоапарата Сергія Зиско потрапляють дивовижні краєвиди не тільки України, але й багатьох країн світу. Його фотографіями ілюструють туристичні путівники та статті в Вікіпедії. За шість років участі у фотоконкурсах «Віки любить землю» та «Віки любить пам'ятки» його роботи 33 рази потрапляли у топ-10 переможців. Кожного року близько 50 країн приймає участь. З кожним роком інформація якби шириться, і коло фотографів збільшується, конкуренція сильно збільшується і отримати, наприклад, перемогу дуже важко. Наприклад, того року було завантажено на «Віки любить пам'ятки» біля 50 тисяч фотографій. Це таки по Україні. Візитівкою Сергія є його панорамні знімки різних локацій, які вражають своєю композицією та об'ємом. Фотограф каже, що саме вони насамперед впадають в око і членам журі, і відвідувачам фотовиставок. Чим відомий я по Україні – своїми панорамами, тобто, коли робиться не один кадр, робиться, а коли ти з декількох кадрів робиш саму цю фотографію. Бо багатьом людям, наприклад, важко уявити, як воно має бути, а я перед тим, як знімати, я вже її бачу, яка вона має бути. Фотоапарат в мене ну, вже років, мабуть, 15-16, коли такий цифровий з'явився, і тоді якби, не було цих відеоуроків. Пришлося самому, самому методом тика, як так кажуть, вчити, вчитися. Але в мене є, якби, один з великих плюсів – в мене є художня освіта. Тобто, я знаю основи композиції, спектр кольорів. Бачу композицію, бачу, як гарно обробити, подати. Мандрівник фотограф з дитинства мріяв про подорожі по Україні на велосипеді, аби фотографувати природу і показувати її людям. Мрія збулася і доповнилася подорожами на автомобілі. І де б він не був, і куди б не їхав, завжди з собою має рюкзак з фотокамерою. Я дуже багато подорожував по Україні. Крим, Карпати, центральна, Західна. Ну, на сході то так ще мало було. І все-таки одна із наймальовнішіших областей, яка мені подобається, це все-таки наша Хмельниччина. Одним з найтоповіших самих топових місць це все-таки єдністер, Дністровський каньйон. з семи чудес України, і мені дуже подобається. Неодноразово бувало так, що завдяки світлинам Сергія Зисько туристи відкрили для себе багато нових місць для подорожей. Особливе захоплення у фотомайстра викликають куточки та архітектурні споруди, над якими не невладен час. Вони спонукають його до вивчення історії та просвітницької діяльності на сторінках соцмереж. Ці місця були би, тисячі років тому, Так воно і в принципі, є. Нічого не змінюється. Лише індустрія вносить свої зміни. У мене є пару знімків, я буквально недавно зробив. Я фотографував фортецю, була в скал і ще в мене є фотографія церкви в Сутківцях. Там була зроблена фотографія, церква, забор і кури ходили. І ось так дивишся на, на, на, на цю фотографію, якщо, наприклад, вернутися на роки 600 назад, вона виглядала б один в один. Тобто, якби не, не під власне часу виходить. Сергій завжди любив природу і намагався зупинити прекрасну мить. Але, за словами фотографа, сім років тому, коли відбувся Майдан та почалася війна з російським окупантом, в його свідомості відбулося певне переосмислення того, для чого він фотографує Україну. Не тільки для того, аби її унікальність побачили люди з усього світу, а й для наших бійців на Сході аби краса рідної землі додавала їм сили на перемогу.